Prosinec. Je léta páně 2020 Na dvě světla jedno se spojí Co nového přinese Srdce tuší God is there And Zatného to schoří, staré programy se poří, nech to odejít, nech to jít, z lásky z moudrosti růže voní a člověk z lásky se rodí na svět s láskou ledí. A člověk z lásky se rodí na svět s láskou Co putuje, v nekonečném příběhu si pluje. Si vítr, co duje, kolem země točí se, kolem mě. Si plamen, co hřeje, si voda, co vodí, si nebe, co zrcadlí mě. Si země a já s tebe tančí, pojď to a nás oba spojuje. Životem mě veď, ty si tajemství a já odpověď, životem mě veď, ty si tajemství a já odpověď. Si ze